Христос народився, дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні у нас неділя 12 лютого 2023 року Божого. А в нас в Україні вже 354 день Великої Кривавої війни. І знову впродовж вчорашнього дня цієї ночі ця війна пожинала нові покоси нових смертей. Знову Земля України здригалася під ударами російських ракет і бомб. Знову можемо сказати, гори трупів, ріки крові, море сліз заливають Україну. Ворог посилює свої атаки на нашому багатостраждальному Донбасі. Багато хто із спеціалістів говорить про початок великого нового наступу, великої ескалації на Східному фронті. Палають такі міста, які вже стали символами мужньості і стійкості українців, як Бахмут, Авдіївка, Вогледар і Кремінна. Палає цей півмісяць на нашому багатостраждальному Донбасі. Ворог невпинно обстрілює мирні міста і села України. Знову нічний обстріл, ракетний удар цієї ночі пережив наш е, мужній Харків. Знову ми маємо поранених і постраждалих. Майже 45 атак з різного виду зброї пережили три громади нашої багатостраждальної прикордонної Сумщини. Здригався під російськими ударами е, наш Херсон на півдні нашої батьківщини. Але ми сьогодні хочемо вкотре подякувати Господу Богу і Збройним силам України за те, що в цей ранок ми з вами живі. Ми дякуємо нашим захисникам, які закривають своїми грудьми цю потужну багаточислену атаку, що не менше на п'ятьох напрямках на сході, яку росіяни здійснюють проти нашої мирної батьківщини. Ми сьогодні дякуємо Господу Богу за те, що ми можемо молитися і служити, що Господь Бог і наше українське військо дарують ще нам одну неділю. День святий, день Господній, коли ми ті, що можемо, повинні відкласти всяку житейську печаль і прийти до храмів, щоб стати перед Боже обличчя в молитві в молитві за перемогу України, за українське військо, за невинних жертв цієї війни, за тих, кому сьогодні є найважче. Ми сьогодні просимо, Боже, збережи нашу батьківщину, але на весь світ хочемо, щоб нас почули, що Україна жива, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Сьогодні ми з вами продовжуємо наші роздуми над тим, що таке є покликання. Бо нам так важливо зрозуміти наше особисте і спільне всенародне завдання, до якого кличе нас, можливо, у цей день, навіть в цю неділю, наш Господь, Творець і Спаситель. Ми з вами говорили, що Відкрити зміст свого покликання е, веде нас до е, здатності усвідомити таємницю власного «Я». А здійснити це покликання – це є дорога до реалізації усього того потенціалу, тих всіх дарів, які Творець заклав у кожного з нас. Бо всі ми є обдаровані люди тими чи іншими талантами, дарами. Але ми можемо самі скористати з того дару і іншому послужити лише тоді, коли дамо позитивну відповідь на це покликання і використаємо цей наш особистий скарб за його призначенням. Ми говорили про різні види особистого покликання. Але сьогодні хочу пригадати про ще одне покликання, яке чомусь в сучасному світі є часом забути або недооцінене. У світі, який перебуває в потужному процесі глобалізації, де затирається зміст, цінність тих чи інших національних народних культур, де мільйони людей втрачають своє особисте власне коріння, людина забуває, що має особливе покликання – покликання до приналежності до певного народу. Сам наш Господь, Бог і Спаситель, коли став людиною, народився в певній культурі, як людина став частиною, членом певного народу. Так само і ми, коли народжуємося, ми приходимо в цей світ як діти, тої чи іншої батьківщини, тих чи інших батьків, тої чи іншої історії е, певного конкретного народу, суспільства, держави. Є певні речі, які ми можемо в житті вибирати. Навіть можемо вибрати, відповісти чи не відповісти на покликання. Ми можемо вибирати, чи йти, е, е, стриміти до повноти життя чи ні. Бо нікого не можна примусити бути щасливим. Але ми не можемо вибирати, в якому народі та від яких батьків ми народилися. Каже е, відома народна пісня України. Все на світі можна вибирати сину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Бути приналежним до того чи іншого народу завжди є благодаттю та невипадковістю. Воднораз приналежність до народу є покликанням, тому що ми не є безбатченками, ми не є сиротами, приходніми. Ні, ми є спадкоємцями великого скарбу, надбання, мови, культури, звичаїв, навіть досвіду християнського життя е е, великого народу з великою історією. І цей скарб ми успадковуємо, як сини і доньки цього народу. Коли Бог кличе нас належати до українського чи іншого народу, то прагне, щоб ми належно відповіли на цей поклик щоб любили свій народ, цікавилися його історією та культурою, добре володіли його мовою. Сьогодні часом ми розуміємо, що окрім приналежності до певної етнічної групи, певної національності, ми теж є членами певної політичної нації. Сьогодні Україна є багатонаціональним, багато культурним, але єдиним народом. Сьогодні українцями, які вмирають сьогодні за свободу України, є різні народи, представники різних націй. Українці, навіть ті самі росіяни, угорці, поляки, греки, болгари, румуни та багато інших народів, які всі себе сьогодні відчувають українцями членами того великого молодого могутнього народу тому що всі вони народилися в Україні всі вони люблять ту батьківщину де Господь Бог дарував їм життя всі вони є патріотами тої батьківщини бо справжній християнський патріотизм це є любов до того народу тої батьківщини яка тебе виховала яка дала тобі дорогу в життя. Це є загальнолюдським сентиментом і обов'язком бути вдячним до тої землі, яка відкрила тобі дорогу в життя. Не можна зневажати своє покликання бути приналежним до свого народу. Немає жодного народу, який був би нелюблений Богом чи покинутий ним. Не всі народи однаково заможні та обдаровані добрими обставинами життя, однак всі народи благословенні Богом та мають свою місію у світовій історії. Так само свою місію, християнське завдання і покликання серед інших народів світу сьогодні має український народ. Сьогодні Україна стала епіцентром, епіцентром світових подій. Сьогодні в Україні кується майбутнє людства. І ми сьогодні, як вірні сини і доньки нашого народу, повинні із зброєю в руках захищати його право на існування. Але головним мотивом, головною мотивацією української незламності сьогодні є любов. Любов до свого народу. Ми сьогодні хочемо подякувати Господу Богу, що е, дав нам покликання бути синами і доньками саме цього українського народу, який сьогодні плаче, який сьогодні страждає, але цього народу, який справді для нас усіх є народом-мучеником, народом, який видав стільки героїв християнської віри упродовж тисячолітньої історії життя у Бозі, християнського життя на наших землях. Сьогодні ми хочемо просити усіх наших святих, мучеників українського народу, щоб помогли нам бути добрими патріотами, добрими синами і доньками того народу, який ми покликані прийняти як дар і покликання від Бога, приналежність до якого – є ключем до успіху кожного з нас а спадок нашої національної культури сьогодні є капіталом є тим скарбом з якого виросте нове велике світле майбутнє нашого народу і нашої Батьківщини сьогодні в ту неділю яка вже готує нас до часу Великого Посту, ми роздумуємо над дуже особливою сторінкою Євангелія. Євген Лука розповідає нам сьогодні притчу про блудного сина або про милосердного батька. Це є особлива сторінка Божого Слова, яка нам відкриває обличчя нашого Бога як люблячого отця, який нам дарує спадок. Найдорожчим спадком для нього є не так якесь земне майно, але є людина. Навіть та людина, яка, можливо, заблукала або покинула його. У цю неділю у нашій церкві ми особливо молимося за в'язнів. Сьогодні є день в'язничного капеланства і особливої уваги до осіб, які перебувають ув'язнені хочу сьогодні подякувати усім нашим капеланам які служать в'язням які є для них можливо чи не єдиною дорогою на свободу дорогою до справжньої свободи у добрі дорогою визволення від усякого зла сьогодні помолімося за всіх наших братів і сестер які перебувають в ув'язненні особливо за тих хто несправедливо є ув'язнений у російському полоні. За наших братів і сестер на окупованих територіях, які сьогодні караються по фільтраційних і інших концентраційних таборах російської окупаційної влади. Задаймо молитвах наших ув'язнених священників отця Івана і отця Богдана. Нехай Господь Бог поможе усім нам помогти нашим ув'язненим братам і сестрам повернутися додому, бути разом з нами в церковній спільноті, бути разом з нами у любові до своєї батьківщини. Боже, благослови Україну! Боже, благослови наших дівчат і хлопців на фронті! Боже, навчи нас сьогодні по-християнській, по-справжньому, любити нашу батьківщину! Тому що любов породжує героїв. Поможи нам в цей час випорбувань стати свідками любові до найдорожчого. Стати нам здатне сприйняти покликання бути синами і доньками України. Боже, благослови наш народ Твоїм справедливим небесним миром.